إرحبي يم العروسة إرحبي وإلعبي على المنصة واضربي يا سمو الزين أنتي يا الظبي إفرحي والليلة من أحلى الليال إفرحي والليلة من أحلى الليال إشعيل وجمر المداخل للطيوب زوجه صالحة في جميع اوقاتها متسامحة يشهدون بطيبها بدو وحضر يشهدون بطيبها بدو وحضر يا هلا يا مرحبا يا مسهلا المحبة والوفا عنوانها كاسبتها كلها عز وقدر كاسبتها كلها عز وقدر والمدايح والثناء من قسمها شف <سؤال> عنينا <سؤال> <سؤال> <سؤال> It's nah. اشتركوا